Στο σημερινό μας επεισόδιο θα φτιάξουμε υγιεινές, τρεπτικές και πανεύκολες μπάρες δημητριακών με σοκολάτα. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και βούτυρο, σε 5 λεπτά θα είναι έτοιμες. Γεια σας φίλοι μου! Λοιπόν, το καλοκαίρι έρχεται και ξέρω όλοι πολύ καλά ότι ψάχνετε να βρείτε ωραίες λύσεις για σνακ που να μην έχουν πολλές θερμίδες. Υγιεινό φαγητό, θέλετε υγιεινό φαγητό και γενικά θέλετε να μάθετε πώς μπορείτε να φτιάξετε Σα έχω τη λύση. Γιατί οι μπάρ τη Δημητριακών συνήθω γίνονται με πάρα πολύ ζάχαρη. Ζάχαρη κρυμμένη που δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Εγώ θα σα δώσω μια συνταγή που δεν έχει ούτε ένα γραμμάριο ζάχαρη να προσθέσουμε μέσα στη συνταγή. Γιατί η σοκολάτα που θα ρίξουμε μέσα έχει λίγο ζάχαρη, να μην λέμε ψέματα. Να λέμε τα πράγματα όπω είναι. Αλλά ίσω να είναι το πιο μοναδικό snack που έχετε φάει ποτέ σα. Ε, είναι πολύ εύκολο να το φτιάξετε, μπορείτε να το φτιάξετε όλοι. Δεν χρειάζεται φούρνο να το ψήσουμε. Πριν ξεκινήσουμε, να σα πω μόνο τα υλικά. Ταχύνη μέλι, σοκολάτα, βρώμη. Και ξηρή Αυτά είναι τα τελικά που χρειαζόμαστε και σίγουρα μπορείτε 100% να τα φτιάξετε μόνοι σα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Για τη συνταγή θα χρειαστούμε 450 γραμμάρια ταχύνη, 200 γραμμάρια μέλι, 200 γραμμάρια σοκολάτα κουπερτούρα σε κομμάτια, 150 γραμμάρια διάφορου ξηρού καρπού, 150 γραμμάρια δημητριακά, 200 γραμμάρια βρώμη και 80 γραμμάρια κράμπερι. Στη συνταγή έχω 200 γραμμάρια μέλι. Τι γίνεται, Αν προσπαθήσω να ρίξω το μέλι έτσι όπω είναι. Κατά πάσα πιθανότητα το περισσότερο θα μείνει στο μολάκι. Οπότε τι θέλω να κάνετε, θέλω να πάρετε και να βάλετε στο φούρνο μικροχημάτων για 30 δευτερόλεπτα. Δεν χρειάζεται παραπάνω, 30 δευτερόλεπτα είναι αρκετά. Τώρα, έχω άλλο ένα μολάκι που έχω τη σοκολάτα. Θα τη σπάσω μικρά μικρά κομματάκια. Άμα δεν έχετε φούρνο μικροχημάτων, τα λιώνετε σε μπεν Μαρί. Έχουμε δείξει άπειρε φορέ για τον μπεν Μαρί, πώ μπορούμε να λιώσουμε αντικείμενα μέσα. Είναι μια κατσαρόλα με νερό που αναβάζουμε μια μπασίνα στην και ρίχνουμε πάνω σοκολάτα και ιώνει πολύ εύκολα. Εγώ γιατί δεν έχω βάλει καθόλου κατσαρόλα σήμερα, θα τα κάνω όλα στα μικροκύματα. Οπότε ψιλοκόβω, τη σοκολάτα μου καλά. Θα γίνει το αγαπημένο σα τσινάκι, σα το υπόσχομαι, θα το φτιάχνετε όλη την ώρα. Όλο ο κόσμο θα ζητάει τη συνταγή. Εσείς βέβαια, θα του λέτε ότι την πήραμε τη συνταγή από το Kitchen Lab και θα στέλνετε το link για να μπαίνουν μέσα να τη βλέπουν. Η συνταγή την έχω αναλυτικά στο site, κάθε φορά τα έχω όλα αναλυτικά στο site. Το μέλι μου. Το έβαλα στο φούρμα κοκκιμάτων και θέλω να δείτε τη διαφορά. Τώρα, ρίχνω μέσα τη σοκολάτα. Θα λιώσω αυτή τη σοκολάτα στα 800W για περίπου 2 με 3 λεπτάκια. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, θέλουμε μία ε, μαρίζ. Ρίχνουμε μέσα όλο το ταχίνι σε ένα μπολ. Όλο. Τι ωραίο πράγμα το ταχίνι! Τι υγιεινό πράγμα το ταχίνι! Τι γευστικό πράγμα το ταχίνι! Έχουμε συνηθίσει το ταχίνι να το τρώμε ε, μόνο σε περίοδου νηστεία. Άμα δεν σα αρέσει καθόλου όμω το ταχύνι, μπορείτε να βάλετε φυσικό βούτυρο στη θέση του, γίνεται συνταγή και με φυσικό βούτυρο. Το μέλι έχει γίνει σαν αιράκι επειδή το βάλε στο φωρίνι μου και κυμάτων, και θα το ρίξω όλο μέσα Το Βλέπετε, σαν αιράκι. Οπότε τι γίνεται, δεν πρόκειται να χάσω ούτε γραμμάριο. Δεν θα μείνει καθόλου στο μπολάκι μου. Τώρα, από τη στιγμή που έριξα το μέλι μέσα στο ταχύνι, αρχίζω να ανακατεύω. Όσο ανακατέψω. Ε, περισσότερο, τόσο πιο πολύ θα σφίξει το μείγμα. Και σε αυτό το σημείο να σας πω ότι αυτή είναι η συνταγή για το ταχύνη με μέλι που παίρνετε στο σούπερ μάρκετ. Όταν παίρνετε στο σούπερ μάρκετ με μέλι, αυτό που βλέπετε, είναι αυτό. ταχύνι 450 γραμμάρια και μέλι 200 γραμμάρια. Όσο το χτυπάω παραπάνω, τόσο πιο πολύ θα σφίγγει. Βλέπετε. Ήδη πως έσφιξε. Ε, για να δω, έχει λιώσει. Έχει λιώσει. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Στα 2 λεπτά έλειωσε. Βέβαια εξαρτάται από το φούρνο μικροκυμάτων, εσά μπορεί να σα πάρει περισσότερο. Στα 800W, 2 λεπτά αφαιρώ τη μεμβράνη, απαραίτητο να βάλουμε μεμβράνη. Ό,τι και να ρίξουμε στο φούρνο μικροκυμάτων χωρίς μεμβράνη καίγεται. Όταν βάζουμε μεμβράνη εγκλωβίζεται η θερμοκρασία και όλα λιώνουν πολύ πιο ομαλά, λιώνουν πιο σωστά, έτσι όπως πρέπει να λ Πάρω όλη τη σοκολάτα, δεν θέλω να αφήσω τίποτα. όπα και όπα και όπα και όπα. Και ρίχνουμε όλη τη σοκολάτα μέσα. Άρα, μόλις ανακατέψουμε, έχουμε και το ταχύνι με σοκολάτα που βρίσκεται και στο σούπερ μάρκετ. Ανακεφαλαιώσει έκανα, έτσι απλά, για να μην περιδευόμαστε. Και ανακατεύουμε. Κλεισα και το μου κρυμμάτων για να μην ακούγεται. Κοιτάξτε εδώ, τι υπέροχο πράγμα. Κοιτάξτε εδώ, τι θρεπτικό γλυκό έχουμε ετοιμάσει. Ε, την πρώτη φορά που θα δοκιμάσετε θα νομίζετε πραγματικά το τρώτε χαλβά. Βέβαια είναι αστείο να το φτιάξουμε. Αυτό είναι μία βόμβα ε, θρεπτικών ε, στοιχείων. Έχει πάρα πολλέ βιταμίνε. Αρκετέ θερμίδε, αλλά καλέ θερμίδε. Έχει τα λιπαρά από τα χύνουν που είναι πολύ καλά λιπαρά, τα χρειαζόμαστε. Οπότε ω τώρα είναι super food, είναι super θρεπτικό και αξίζει να το δοκιμάσετε. Τώρα, πετάω μέσα τη βρώμη. Πετάω μέσα τους ξηρούς καρπούς. Εγώ έχω διάφορους ξηρούς καρπούς. Έχω φιστίκι γίνης, έχω καρύδι, έχω και φουντούκι. Και θα ρίξω μέσα και κράμπερις. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να βάλετε βάλτε βάλετε σταφιδούλες, είναι μια χαρά. Και ανακατεύω. Η βρώμη είναι ένα καταπληκτικό υλικό. Ένα υλικό που μα δίνει σιγά σιγά ενέργεια και θέλω να δείτε πόσο πολύ έχει πήξει. Θα ρίξω αυτά τα δημητριακά που παίρνετε τα πολύ ωραία. Δεν θέλω να πω μάρκα, αλλά καταλαβαίνετε όλοι ποια είναι. Αφήσω απλά λίγα, πολύ λίγα για να ρίξω από πάνω. Τόσα. Και θα ανακατέψω πια με το χέρι. Θα κοιτάξω να τα σπάσω όσο λιγότερο γίνεται. Αυτά θέλω να μείνουν πιο μεγάλα κομμάτια, για αυτό κοιτάξα στο τέλο. Απλά θα ανακατέψω. Να ανακατευτούν όλα τα υλικά μεταξύ του. Βέβαια, η ποσότητα που σας έχω δώσει ε, είναι για τουλάχιστον 20 μπάρες δημητριακών. Έχουμε τελειώσει ουσιαστικά και θέλω να πάρετε λίγο και να φάτε. Εκείνη τη στιγμή, μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε για μένα. Μπορείτε να πείτε... Ε, τον! Τι ωραία συνταγή που έκανε, δεν μου πειράζει. Βρίστε με, πείτε ό,τι θέλετε. Ο είναι να δοκιμάσετε τη συνταγή. Σε αυτό το σημείο θα παρω ενα ένα ταψάκι. 20x30 είναι αυτό. Θα ρίξω, μία με από εδώ και θα βάλω και μία με από την άλλη, στα oh. Όσοι πάτε γυμναστήριο αυτή τη συνταγή θα τη λατρέψετε πραγματικά. Όσοι δεν πάτε γυμναστήριο με αυτή τη συνταγή μπορεί να πάρετε τόση ενέργεια που θα πάτε γυμναστήριο. Οπότε γενικά θα βοηθήσω πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω ότι πρέπει να πάρω για αυτή τη συνταγή ποσοστά από τα γυμναστήρια. Λοιπόν, απλώνω και λίγα έτσι από πάνω. Δεν θα σα πω να ρίξετε έξτρα σοκολάτα κτλ. Ε, πολλές φορές παίρνετε μπάρες δημητριακών από το μάρκετ και έχουν τόση πολύ ζάχαρη, τόση πολύ σοκολάτα που τελικά δεν είναι κάτι υγιεινό. Εδώ πέρα είναι άκρος υγιεινό. Λοιπόν, τυλίγουμε. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Θα το βάλω στο ψυγείο να πήξει. Για τουλάχιστον 3-4 ώρες θα σας το βγάλω να το κόψω να δείτε τι έχουμε κάνει. Οι μπάρε μας είναι έτοιμες. Oh. Θα βγάλετε ένα μεγάλο μπλόκ από ψυγείο. Τώρα, πώ τρώγονται. Ή τις έχετε στο ψυγείο για να κατάγει περισσότερο καιρό, αν και δεν έχει τίποτα μέσα που χαλάει, δεν έχει κάτι γαλακτοκομικό που να χαλάει, καλό θα ήταν να τις τρώμε σε θερμοκρασία δωματίου. Οπότε, Βάλτε στο ψυγείο και όταν θέλετε να φάτε, βγάλετε έξω μισή ώρα πριν για να τις φάτε έτσι, για να κρατήσουν περισσότερο. Μπορείτε ακόμα και στην κατάψυξη να τις βάλετε, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Και αρχίζουμε να κόβουμε. Θα μετρήσω και πώς βγάζει. Γιατί σα είπα βγάζει καμιά 20, ε? Οπότε να είμαι τίμιος. Να δούμε αν βγάζει 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Καλά, ε. Είμαι μάστορας Τελικά είμαι Βγάλαμε 20 ακριβώς, όσες σας υποσχέθηκαν. Σκόψτε τη μέση και θα σηκώσω μία για να δείτε πώς είναι μέσα. Έχει όλα τα δημητριακά, έχει βρώμη, έχει μέλι, έχει ταχίνι, η γεύση είναι μοναδική. Για να τα φάμε, τα βάζουμε σε χαρτάκια. Τι συντηρούμε στην κατάψυξη, στο ψυγείο, τη λίγο με μεμβράνη, παίρνουμε μαζί μα στο γυμναστήριο. Παίρνουμε μαζί μας τη δουλειά, δίνουμε στα παιδιά μας στο σχολείο. Γενικά τις χρησιμοποιούμε για όλες τις μέση μέρας και θέλω οπωσδήποτε να τις φτιάξετε. Κάπως έτσι τελείωσε το σημερινό μα επεισόδιο. Νομίζω ότι έχετε ξετρελαθεί. Περιμένετε πώ και πώ να τελειώσουμε το επεισόδιο για να πάτε να αρχίσετε να φτιάχνετε τι δικέ σα βάλετε Δημητριακών. Να τι φτιάξετε, να μου στείλετε φωτογραφίε, τα κλασικά, τα κλασικά. Ε, subscribe στο κανάλι μα, είναι δωρεάν, δεν στοιχείο τίποτα και μπορείτε πραγματικά να μα στηρίξετε έτσι. Έτσι καταλαβαίνουμε και εμεί την αγάπη σα. Ε, οπότε κάνουμε περισσότερο περισσότερα βιντεάκια, περισσότερε συνταγέ. Ε, μην ξεχάσετε να δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο akespetrezikis.com, νούμερο site στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ να πάτε γυμναστήριο, φιλάκια πολλά.